Salut băieții și bine am găsit la un nou episod din seria noastră zilnică de Rage Multiplayer. Băieții, ne dăm drumul la treaba nu uitați să pupuiți acolo butonul de like, să facem cât mai multe like-uri la videoclipul ăsta și dacă vreți să vă apucați pe server, nu uitați să folosiți referral 43 pentru că sunteți înscriși automat într-un giveaway în valoare de 50 de euro, 250 de lei, cum vreți voi să-i ziceți. Doar dacă vă apucați acum pe server gen și băgați referalul 43. Uh, bă, în episod de astăzi, după cum ați văzut și din titlul, bine, titlul e un pic clickbait, nici nu știu exact ce titlul o să pun, în fine uh, Vreau să vorbim un pic despre server pentru că foarte, multe, foarte multă lume spune că e pay to win Hai să dau și eu un examen aici, că mi-ai licența Foarte multă lume spune că e server pay to win și nu vrea să joace și am primit mesaje chiar de la prietenii de mei Spunând că serverul e pay to win și nu vor să joace. Și în episodul de astăzi vreau să vă arăt eu câteva metode gen Cum puteți să faceți puncte premium Pur și simplu jucând pe server fără să băgați niciun ban Puteți să aveți tot ce are și un jucător care a băgat bani Adică sunt foarte multe exemple Credeți-mă că dacă intrați pe server și întrebați Dacă a donat cineva și are cont VIP sau Legend sau Orice cont vreți voi, premium, backpack, upgradat, stage-uri pe mașină absolut orice există. Pentru că se fac punctele premium foarte ușor și hai să nu ne mai lungim, să-i dăm drumul la treabă să vă arăt prima metodă de făcut. Puncte premium pe joc, gen prima metodă. Vorbim așa mare și o să vedeți cum se fac punctele premium. Bun, deci trebuie, nu trebuie, primul rând, în primul rând când intrați pe server, dacă vreți să faceți puncte premium... Um... Trebuie să completați realizările pentru că primești destul de multe puncte preun, după părerea mea. După când niște realizări simple, slash realizări dacă dăm aici, primiți 250 de puncte preun dacă faceți câteva realizări de aici. Din un... Participă la spargea unui Dropbox, easy, deschide un crate epic, easy, finalizează un trade, obține un skip legendar, atinge level 10, o armă, schimbă culoarea, scapă de oante, obține licența... Sunt realizări care se fac foarte, foarte simplu pe un server, gen server aici, nu pe un server, că nu știu pe altele. Uh, <coughs> și primiți între 1 și 5... Oh, ce-am făcut, o așa. Primiți, cred că, între 1 și 5 puncte premium și la fiecare, uh, la fiecare realizare terminată. Deci, hai să facem așa, realizări, o medie, ar veni 3,6, 6, 9, 12, 15... 18 realizări. Uh, 18 realizări. Treci realizări. 50 de tot 3,6 la da, obține licența. Cu 6, 12 și cu 6, da. 18 realizări. Dacă primești un punct la fiecare, mai sunt 18 puncte, dar sunt între 1 și 5, hai să zicem o medie de. 30 40 de puncte premium plus 250 de, de la realizări deja aveți. 300 de puncte premium aproape doar făcând niște realizări în timp ce faceți realizări le puteți faceți job. Cred că aveți și realizări de genul nu știu nu mai știu exact. Uh. Și cu banii, puteți vă cumpărați puncte prime în joc, pentru că sunt foarte ieftine. Bă, am uitat să vă zic, gen, filmez cu microfonul direct, pentru că nu merge voice nu știu ce are, și chiar vreau să, chiar sunt curios, vreau să lăsați acolo în comentarii cum vi se pare, gen, cum se aude, să știu dacă să mai folosesc clas sau nu, că, gen, dacă are rost sau nu. Să vedem, gen, care vă place mai mult. În fine, v-am zis de realizări, v-am zis de joburi, puteți puteți faceți joburi, să faceți bani și cu banii vă cumpărați puncte premium pentru că sunt foarte ieftine. Punctele premium gen 5k, 50 de pp-uri și 5k, credeți mi că e faci destul de ușor. Puteți să dați gift pe server. Hai să merge și noi la la Unde? gift unde că uite ori Maria n-a zi de convip. La GetGift primești puncte premium, cont premium, cont VIP. Lucru pe care poți să le cumpăr gen doar cu puncte premium. Ce mi l-a posta. pe ăsta? V-ai tras mașina mea. Unde e mașina? I-a mașina mea? E clar. Și nu mi-a adus mașina. Aoleu, în fine. Vreau să mă duc să dau un get-gift, dar nu mai mergem. in că e de 100 sau de mașa. Hai că urcăm aici la taxi. Mergem aici la un taximetrist, uh, să nu duc la gay la -Gift puteți câștigați puncte premium, uh, cont premium, cont VIP, aveți creiturile, la creituri dau și un punct credit nu știu dacă mai am, a ah, uite mai am două epice, la, la creiturile epice puteți câștigați din nou puncte premium, câștigați bani, b-points, cu b-points cumpărați alte credituri și tot așa gen, la creditul legendar aici aveți din nou cont Vip cred o mă premium tot, tot nu cont vip, VIP. dai da, cont vip ai puncte premium get gift dumă la gift da i-am zis odată o oh. dată că i-am mai zis odată nu, ah, nu a nu mi-a zis el re unde um, Da aveți și winter credit, la winter credit chiar dacă e mai scump poți să vă pice un BMW x6 și dacă reușiti să vindeți BMW la x6 dacă cumva service? Nu. Uh, dacă reușiți să vindeți, adică 100% o să reușiți să-l vindeți. Undeva între 150-200 de kk, cred eu. Gând vă câte puncte premium puteți să vă cumpărați. Dacă 5 kk sunt 50 de puncte premium, cu 150 puteți să vă luați lejer, 1000-1500 de puncte premium, poate chiar mai mult. Dacă cumpărați număr mai mare, mă gândesc, poate primiți și voi... Uh, o reducere ceva sau nu știu, uite, cumpăr PP-uri la suma de 5.5. Foarte simplu, faceți câteva ture de job. Dacă faceți industrial sau miner, când ajungeți la pichex sau undiță de tip diamond, după ce o evoluați și ajungeți cu ea la diamond, poți să vă picești și de acolo din job direct puncte premium și practic formați puncte premium din job. Foarte, foarte multe metode prin care poți să faci puncte premium pe server și poți să ai tot ce are un jucător. Uh... Băi, băi, băi, iai, că s-a jurat mâncat Mama, nu mai câștig nimic, numai bani îmi dă mie, mă. Bă, ăștia iau puncte premium, ia bani, toată lumea. mi de dă uh, bani, mă. Ăștia ia puncte premium, conturi, pardon, cred că am zis puncte premium și bani. Hai că am vorbit și eu. Da, gen, nu știu, ce... Metode să vă mai zic, aveți industrialul și minerul unde puteți farmați dacă ajungeți la skill 6 și ce-i ăsta mă gura ta? Nu știu cum, nu știu ce garaj garajul ăsta aici. nu ține, deci am zis de industrial și miner, puteți să comparați foarte simplu și ușor făcând job, adică adunați bani de la job-uri și vă cumpărați puncte premium pe server. Puteți face realizările, puteți deschideți givebox ul puteți deschideți crate lucruri care le faci foarte repede gen jucându-te și poți sa ți cumperi puncte premium câte vrei tu că crede mă că sunt baiți care să bage bani. Nu mai ziceți că face reduc toate astea ca să se îmbogățească el că nu-i pasă de jucători că ai vezi doamne de ce scunturile pe limitate și bă, faci, dacă îți cumperi o tură de hai stai așa stăm un slash, un slash shop account of bun. 750 de puncte premium costă, costă contul legend care ține 30 de zile. În 30 de zile cu cont legend ai următoarele beneficii: 100% job boost, acces la RVR, acces la flip și cred că cam atât vă ajută. Poți să ta dobândă, a, ah, și dobândă mai mare la bancă. Cu toate beneficiile astea, 100% job boost, acces la vâră, nu mai bubui, nu te mai sta, acces la flip, dacă te întorci cu mașina, gen stai cu mașina cu sus în jos, poți să te întorci singur, și cu dobândă mai mare la bancă, credem mă că în 30 de zile îți primești înapoi dublu, să nu zic de 3 ori mai mult, dar de 2 ori mai mult lejer faci mai mult decât 750 de puncte premium, cu toate beneficiile alea în 30 de zile le te bagi dată banii și depaia aia cumperi pe joc, pentru că faci foarte ușor banii, mai ales cu Legend și dacă mai ai și VIP să iei doi pești și astea. Backpack. cum am murit. Ok. Uh, dacă ai și backpack de la VIP, credem că chiar îți întorci triplu în 30 de zile. Și cam astea ar fi toate... Toate metodele credeau sau cel puțin astea mai importante, sau care mi-a venit mie acum pe moment. Metodele de făcut puncte premium pe server. Cine este, un ectic A, i-am dat arma lui Loris, Loris, să mi dai armă înapoi. Da, mă, cam asta ar fi, băieți, metodele, cam asta ar fi și episodul, nu uitați dacă sunteți doi pe canal să vă abonați să apareți clopoțelul și dacă vreți cu noi în episoade cu Rage Multiplayer, apăsați acolo pe butonul de like să vă susține cât mai mare băieți, pentru că la ultimul clip a fost cam jale și sper să, uh, cum, cum zicem? <laughs> Sper să o facem cât mai multe like, oră vă înțelegeți care ați pur aici chiar vreau să lăsați în comentarii să vedem cine a văzut faza asta. Eu am văzut unul și vedeam data viitoare. Respect!